لا تختلفوا فتختلف حلولكم. ربما يقول العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. الله أكبر. سبحانك اللهم أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.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 للمغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مَمْنُوعَةٌ وفوش مرفوعة إن فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا وكانوا يقولون إِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما أئين معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من ثقون فمالعون منها البطون فشاربون فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم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 المحرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنزلون لو نشاء